Якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, то, в принципі, її дуже точно відзначив Верховний головнокомандувач, е, президент України в одному з своїх останніх звернень. Він чітко сказав, що так, ситуація важка, е, так, ворог чине вогневий вплив на низці ділянок, але е, вона без особливих, без радикальних змін. Е, і це є ключовим. Тобто, якщо ми Дивимося на лінію фронту, то так е, звичайно на декількох ділянках ворог або продовжує намагатися просуватися вперед, або намітилися в останній час спроби просуватися вперед, але тим не менш все йому не вдається. Якщо ми говоримо безпосередньо про е, лінію фронту, то в принципі, конкретно говоримо, то в принципі е, без змін залишається те, що основним е, напрямком найбільших активних зусиль ворога це є бахмутський напрямок. Саме там відбуваються спроби противника вийти саме до міста Бахмут, відразу з декількох напрямків до цього місця вийти і взяти його під контроль. Відбуваються саме штурмові дії, але просування ворога воно не є значним і в принципі, знову ж таки, ситуація є контрольованою. На інших ділянках, на, саме на Слов'янському напрямку, на Краматовському напрямку, так ворог теж чине, постійно вогневе ураження, не дає перегрупуватися, не дає відпочити українським військам, але якихось активних зусиль, штурмових чи успіхів не, не намічається. Також на цьому тижні ворог активізувався на напрямках Авдіївки, на напрямках села Піски, так там ворог намагається Знову ж таки використати свою кількісну перевагу в артилерії, створити перевагу, проводити штурмові дії, але незважаючи на те, що ситуація там важка, але в принципі, ми на сьогодні маємо засоби, щоб цю ситуацію стабілізувати і відповідні резерви живої сили, так і засоби вогневого ураження, щоб зменшити ефективність роботи артилерії на інших напрямках. В принципі, ситуація залишається без змін, тобто ворог систематично обстрілює пригороди Харкова, які знаходяться на північний-північний схід від міста. В деяких е, місцях він намагається вести, ш... вести штурмові дії, але вони закінчуються безрезультатно. Е, так само абсолютно без значних змін е, ситуація на лінії фронту Запорізькій області. Навіть ворог відійшов з деяких населених пунктів, тобто, намагався зменшити протяжність лінії фронту, але за таке тактичне перегрупування. І так само ситуація залишається безмінною на Південнобузькому напрямку, не зважаючи на те, що йдуть повідомлення, що ворог перекидає додаткові сили, але в першу чергу це можна пояснити тим, що саме до цього напрямку прикута основна увага і це пов'язано з можливими Наступальними діями української сторони це загалом пов'язано з тою активністю, яку, яку проявляли ракетні війська артилерія України саме на цьому напрямку. Тобто, ті гіпотези, які озвучуються, що ось буде відновлений наступ, е там перекидаються саме для цього сили. Перший і базовий базове пояснення, чому ворог перекидає до такої сили на південь, оскільки він очікує саме українських дій. Так само зараз для ворога робити серйозні дії на півдні це фактично означає не мати якихось додаткових сил для наступу на Сході. Тобто така дилема перед ним є і в принципі така дилема вже була до цього. Саме тому під час боїв на Сєвєродонецько-Лисичанському виступі ворог не приймає якихось активних дій на півдні, він був змушений перейти до оборони. Тому якщо зараз він спробує активізуватись на півдні, E, і саме для цього перекидає сили, як дехто говорить, то е, це коштуватиме йому з точки зору потенціалу проводити наступальні дії на Сході. Окрім того, ви повинні пам'ятати, що е, в принципі е, наш противник не здатний до серйозних наступальних дій, він здатний лише до такого повільного витискання українських сил, а не до оточення і знищення наших сил. Так, звичайно, він наносив в процесі теж певний рівень ураження, але це не зовсім той рівень ураження, не зовсім той рівень втрат, який, Реалізується під час серйозних наступальних операцій, коли оточуються і знищуються значні сили. На це наш ворог неспроможний і це треба теж пам'ятати, коли люди говорять, використовують саме слово наступ щодо там якихось можливих дій, наприклад, на Криворізькому напрямку. Хоча повторюся, базове, базове пояснення, чому ворог перекидає сили на Південь, тому що він прораховує можливі українські дії. Було б дивно, якби він не перекидав якісь відповідні посилення. Тому, Значною мірою ситуація на лінії фронту, вона не зазнала якихось змін радикальних за останній тиждень, бахмутський напрямок залишається ключовим, ворог дещо активізувався на напрямках Авдіївка і Піски, а на інших напрямках, так, він продовжує чинити вогневий вплив, але якось радикально змінити на свою користь ситуацію на лінії фронту, тобто робити наступальні дії ворог такої розкоші фактично немає. Якщо ми говоримо про можливі е, наступальні дії України на Півдні, то справді зараз основна увага прикута саме до Херсонщини, до правого берега Дніпра Херсонської області, е, тому що саме цей е, район, він найбільш перспективний з точки зору проведення певних дій, які змусять противника відступати. Чому він перспективний? Тому що, якщо ми подивимося на е, лінію фронту, на інші ділянки лінії фронту, активного фронту російсько-української війни, то в жодному іншому місці ворог не є настільки вразливим. Вразливість ворога на Херсонщині пояснюється тим, що угруповання, яке знаходиться на правому березі, воно залежне від е, ліній комунікації, які проходять по річці Дніпро, і по цим лініям комунікації, по відповідним мостам, залізничним, автомобільним, Збройні сили України наносили ураження, так ворог намагається адаптуватися, він створює понтони, він створює пароми, але все одно це не змінює того факту, що ці переправи вони знаходяться і далі під вогневим контролем Збройних е, сил України, тому е, з цієї точки зору саме правий берег Дніпра на Херсонщині – це найбільш перспективний район е, з точки зору проведення якихось дій, які б змусили росіян відступати. Тому що є така критична важливі, вразливість ворога – це така залежність від лінії комунікації. Більше того, коли от говорять про прикидання росіянами певних сил, то саме перекидання воно не е, змінює для росіян оцю саме вразливість, воно її не ліквідує, воно не, не знімає цю проблему. Цю проблему могло б зняти спроби встановити повний вогневий контроль і е, вогневе домінування, але це означає знищення на практиці пускових МС-42 а ми побачили, що вже їх більше місяця використовують і жодного успішного факту знищення, тому що це доволі мобільна система і такі системи знищувати дуже-дуже важко, як показала практика американців у війні проти Іраку в 1991 році. Тому е, саме до правого берега Дніпра на Херсонщині прикута така увага. При цьому є такі спекуляції і в українській медіапроторі, і в західному медіапроторі на тему, а як українці можуть провести певні дії, які змусять ворога наступати, якщо там, наприклад, в, нього не, в українців немає там домінування в повітрі, в українців немає кратного домінування в артилерії, в бронетехніці. Е з одного боку це все правда, але з іншого боку, мені здається, люди коли от, е намагаються спрогнозувати і уявити можливі українські дії, які змусять ворога наступати, вони опиняються в полоні уявлень про те, якими є, наступальні дії по канонам Другої світової війни, наступальна операція, тобто коли проривається лінія оборони, в декількох місцях тактична глибина, коли вводяться сили розвитку прориву, коли ворог оточується і знищується. Е, не виключено, навіть я б сказав, з великої доли ймовірності, українські дії на правому березі Дніпра на Херсонщині не матимуть такого характеру. Але це не означає, що не можна змусити ворога піти, не, не, не можна, його не переконати, що його якби позиція на цій ділянці фронту є такою, що, що краще відходити, і ми, в принципі, маємо доволі переконливий, як на мене, приклад це приклад з островом Зміїний, тобто як е, збройні сили України, Сили безпеки і оборони переконали е, зробити в лапках Росіян жест з доброї волі, е, переконали з допомогою з одного боку систематичного ураження по самому острову, так і удари по комунікаціям, тобто ну випадку острова Зміїний це були звичайно різного типу кораблі-катери, які здійснювали забезпечення, тобто організовували зв'язок між островом Зміїний і окупованим островом Крим. По цим кораблям як відомо наносилось ураження і протикорабельними ракетами і по катерам наприклад тими ж самими системами Байрактал. Якщо ми переносимо цей от досвід до острова Зміїний, коли е, одночасно удари по власне контингенту окупаційному на острові і плюс активне перерізання системи забезпечення комунікації, ми переносимо цей досвід і ми в принципі бачимо ту ж саму ситуацію на правому березі Дніпра е, на Херсонщині. Тобто ще є ця вразливість критична, є ці е, дороги, мости е, і відповідно пароми е, через Дніпро, і вони знаходяться теж під водневим контролем. І плюс Збройні сили України продовжують чинити систематичний тиск на російське угруповання на, на правому березі Дніпра. В тому числі, за окремими оцінками, українські Збройні сили знаходяться на відстані 12-15 кілометрів від е, околиць міста Херсон. При тому всьому, що якщо вдасться такими штурмовими діями дійти до Херсону, то в принципі це може викликати паніку, тому що все те угруповання, яке знаходиться північніше, тобто ближче до Дніпропетровської області, воно фактично зав'язане на дорогах, які знаходяться власне місто Херсон і місто Нова Каховка, тому що через Каховське водосховище ніяких ні понтонів, ні паромів не організуєш безпосередньо. Тому е, виключати саме повторення, Сценарію тільки в більших масштабах, який був е пропрацьований е на острові Зміїним, у е випадку е правого берега Дніпра на Херсонщині, не можна. Тобто умови приблизно ті ж самі. Тобто, е в принципі, Збройних сил України при систематичному вогневому ураженні плюс е діям щодо сил, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту ворожим, ми можемо переконати, скажімо так, противника зрозуміти, що його позиція є хиткою і потрібно переходити на лівий берег, закріплюватись там і вирівнювати фактично таким чином лінію фронту. Тому шанси є. І не потрібно якби очікуючи наступальних дій України, керуватися там саме прикладами минулого, в тому ще Другої світової війни. Так їх треба враховувати, але керуватися ними не треба. Ми маємо приклад Острову зміни, коли вдалося комбінованими ударами по Острову і по лініям комунікації переконати противника піти, дати йому зрозуміти, що його позиція вона є дуже хиткою. Тому шанси на це залишаються. І знову ж таки, перекидання саме по собі додаткових сил не вирішує проблеми, що значне угруповання значні сили, а на правому березі Дніпра зараз знаходиться десь 10-12 Ворога це десь е, разом із іншими силами, це десь 10-12 тисяч бійців, не менше, е, відповідно. Тому це значні сили і більше сил не змінять цього фактору. Тому є всі значні шанси, що з часом ворог ще зробить один жест доброї волі після систематичного вогневого ураження, як по передній лінії фронтів штурмових дій, так і по ураженню по комунікаціям. важливим фактором, який варто згадати щодо подій цього тижня, це, є, звичайно, продовження систематичної матеріально-технічної допомоги з боку наших західних партнерів. В першу чергу, адміністрація Джозефа Байдена вона схвалила додатковий пакет на 550 мільйонів доларів, головними двома пунктами якого це є 75 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів і це додаткова невизначена з зрозумілих причин, щоб ворог е, ускладнити для ворога планування. Це додаткова кількість коректованих боєприпасів Guided Multiple Launch Rocket System з дальністю 85 км, які ми ефективно використовуємо е, уже е, скоро як півтора місяці. Якщо ми говоримо про 75 тисяч боєприпасів, то орієнтуючись на ту статистику, яка була озвучена, і враховуючи той факт, що українські артилеристи беруть не масою вогню, а точністю вогню, то це е, для українських артилеристів запас щонайменше на місяць ведення бойових дій, не рахуючи те, що відповідні сотні тисяч боєприпасів виділялися до цього. Тобто нам зараз важливо збільшувати кількість е, саме стволів артилерії, а також е, говорити з партнерами про е, постачання безпілотників, які дозволять, в режимі реального часу без того, щоб втручалися їхню роботу ворожі російської системи РЕБ, наводити відповідно артилерію і дозволяти максимально ефективно використовувати саме ці боєприпаси, які нам надаються. Але в будь-якому випадку плюс 75 тисяч – це щонайменше місяць роботи для українських артилеристів, які беруть не масою вогню, а точністю вогню. Поряд із тим, що нам надали відповідну кількість додаткових боєприпасів, коректованих до системи М142, Стало відомо цього тижня, що Україна отримала додатково ще, власне, 4 системи М142 «Хаймарс» і таким чином у нас вже арсенал 16 реактивних систем залпового вогню цього типу. Окрім того, стало відомо, що так Німеччина завершила передачу систем «Марс-2», це є європейська модифікація реактивної системи залпового вогню М270, е яка як попередниця, як відомо, м 42 І загалом е на сьогоднішній момент ми маємо 22 системи, системи е, М142, М270 і Марс-2, які нам передали від сполучені Штати, Велика Британія і ФРН. Сумарний залп цих ракет – це 168 коректованих боєприпасів. Тобто Україна за два місяці вона пройшла шлях е, доволі серйозний, тобто у нас не було цих систем, а зараз ми маємо системи, які ефективно конкурують і по ТТХ і навіть переважають по ТТХ російські системи смерч, тобто будучи меншими в калібрі, в калібрі 227 проти 300 мм у системі смерч, тим не менш всі боєприпаси Guided Multiple Launch Rocket System вони мають більшу дальність 85 проти 70 і кращу точність завдяки саме системі GPS плюс інерційному е, наведенню, тому ми пройшли доволі серйозний шлях і е, ворог відчуває це на собі, тому що так, ворог, на жаль, продовжує вести дії е, активні на низці напрямків, але, звичайно, якби не система HIMARS, якби не М270 і тепер от Марс, 2 то ситуація була б набагато-набагато гіршою. Е, тому вони вже дають ефект і опосередкованим підтвердженням, що дають ефект, це є те, що не просто був, відповідно наказ міністра оборони Росії е, Сергія Шойгу про те, що пріоритетом для знищення ці, є ці системи, але їх насправді дуже важко знищити, наприклад, з точки зору технічними засобами, то ще одним показовим моментом – це те, що уже силам спеціальних операцій, спецпризначенцям Збройних сил РФ виділили саме ці пускові установки, яких у нас 22, як пріоритет е, в холодну війну, ядерна зброя визначалася, пускові е, ядерної зброї, ракетні комплекси визначалися пріоритетом саме для е, спецпризначенців тоді лише. Тобто ми можемо уявити який пріоритет надають цим системам, а надають їм тому що вони чинять значний вплив позитивний з точки зору України на лінію фронту і знову ж таки, е, якщо нам вдавалося звичайно раніше ціною значних зусиль і, і втрат звичайно з нашого боку зупиняти противника і нав'язувати йому контактний бій, то після отримання цих 22 систем це вже означає, що на кожному важливому напрямку буде своя кількість пускових установок і буде навіть можливо якийсь резерв, який можна оперативно перекидати. Тому е українські позиції посилюються, російські позиції, як мінімум, залишаються ж такими, як є, а можливо навіть і погіршуються. Тому е ми бачимо систематичні постачання боєприпасів, як для ствольної артилерії, так і для активних систем залпового вогню ми бачимо постачання саме власне цих пускових установок, які чинять наскільки такий важливий вплив, що вже навіть на їхнє пол... на їхнє знищення принацілюють сили спеціальних операцій і спецпризначенців збройних сил Російської Федерації. Тому так ситуація важка, але ситуація контрольована, і з кожним днем Україна стає все сильнішою, і ми наближаємося до цього перелому у війні. Україна переможе, оскільки е, ми бачимо майже кожного тижня докази, що ми не, не залишилися сам сам з Російською Федерацією, ми бачимо постійні систематичні постачання е, як пускових установок, так і боєприпасів до них, е, ми їх ефективно використовуємо, ми ведемо далі діалог з нашими партнерами щодо отримання більш серйозних систем ураження, і я впевнений, ми їх отримаємо. Е, тому е, фактично так це уже 23 тижні війни, які пройшли, але е, ми бачимо приклади, коли Україна отримує і освоює абсолютно нові системи ураження, які міняють ситуацію на фронті на нашу користь. Тобто звичайно вона ще не повністю змінилася на нашу користь, але вона була б набагато гіршою. Тому Боротьба триває, вона продовжується, але ми маємо засоби боротьби для неї і ми йдемо до того моменту, коли російських ресурсів, в тому числі, які отримуються з допомогою регенерації, створення нових засобів ведення війни, їх вистачатиме лише для того, щоб керувати, контролювати ту лінію, яку вони займають зараз. Тому ми систематично перемеллюємо противника за рахунок, в тому числі західних поставок озброєння і е, так, можливо, немає якихось радикальних змін на лінії фронту поки що на нашу користь, хоча ми бачимо, що озброєнні сили готуються, але ми все більше отримуємо необхідні системи і, кращ... і, і ефективних використовувань, які міняють е, ситуацію на фронті все більше на нашу користь.